Τι έκανες, λοιπόν, σήμερα? Κοινοποίησες μια φωτογραφία του εαυτού σου κρεμασμένο από τη σκηνή ενός κλαμπ. Είναι παράνομο. Ανάρτησες φωτογραφίες από την αγαπημένη σου σειρά. Παράνομο και αυτό. Ή μπορεί να κοινοποίησες μερικά δημοφιλή γκολ στο δίκτυο. Κι αυτό, παράνομο είναι. Όλα κόπιρονγκ. Τα πνευματικά δικαιώματα καθιστούν παράνομο να στείλεις ένα σχολικό βιβλίο με email. Απαγορεύουν να παίζει βίντεο στο YouTube εκτος συνόρων. Υπάρχουν πολλά κοπηρώμια για καλλιτέχνε. Τα πνευματικά δικαιώματα δεν σε προστατεύουν από άδικα συμβόλαια. Σου εμποδίζουν τη δημιουργία για κοινοποίηση κινούμενων εικόνων GIF, τι δικέ σου εικόνων βίντεο και μουσικής συγκεκριμένων πινάκων και ακόμα και φωτογραφιών δημόσιων χώρων. Όλα παράνομα. Η καθημερινή σου ζωή είναι παράνομη. Ακόμα και αν το κάνουμε όλοι. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάει κάποιε καλέ ιδέε για το πώ να φέρει τα πνευματικά δικαιώματα στον 21ο αιώνα. Απαρχαιωμένοι νόμοι μπορούν να εξισορροπηθούν προ όφελο όλων, για αλλαγή. Σχεδόν το έχουμε καταφέρει, αλλά μια ισχυρή συμμαχία με βαθιές τσέπε και τεράστια επιρροή προσπαθεί να εμποδίσει το σχέδιο. Ήρθε η ώρα να του σταματήσει. Ήρθε η ώρα να ακουστεί η φωνή σου. Η αναθεώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων είναι προ το συμφέρον σου. Νομιμοποίησε το διαδίκτυο. Πήγαινε στο copyrongs.eu για να μάθει πώ.